ایک پرندہ ہے جس کا نام ہے سرخاو اور اس کی قیمت ہے پاکستانی پچاس لاکھ 19 نے 62 دن لگا کر اس کی ایک پرفیکٹ تصویر لینے کے لیے بہت کوشش کی تب جا کر یہ تصویر کہیں حاصل ہوئی لیکن یہ اس پرندے کی سب سے خاص بات نہیں ہے بلکہ وہ یہ ہے کہ یہ ہر سیکنڈ اپنے کلر کو بدلتا رہتا ہے ہے نا کمال اور خوبصورت سبحان اللہ بلکہ ٹھہریے پرندوں کے بارے میں یہی ایک فیکٹ نہیں ہے جو آپ کو شوق کر دے گی بلکہ پرندوں کی ایک ایسی خاص نسل بھی موجود ہے جو ٹراپکل آئلینڈس کے اندر رہتی ہے اور انہیں کہتے ہیں برڈز آف پیراڈائز کو اٹریک کرنے کے لیے ایسا کمال کا ڈانس کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی آنکھوں پر یقینی نہیں ہوگا یہی نہیں بلکہ پہلے ہی اپنی جگہ کو انسانوں کی طرح صاف کرتے ہیں اور مختلف ڈانس مووز کے ساتھ اپنی آنکھوں کا رنگ بھی بدل سکتے ہیں یہ مشرقی انڈونیشیا اور مشرقی کی آسٹریلیا کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں ان کی بیانوے کے قریب نسلیں موجود ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہیں ان کے پروں کا خوبصورت رنگ برنگا پیٹرن ان کی عادتیں اور خاص طور پر ان کے ڈانس سکلز کو دیکھ کر واقع لگتا ہے کہ ان کا نام ٹھیک رکھا گیا ہے